Samkin e-kirjat löydät Kaakkurista. Mene kaakkuri.finna.fi ja tee haku. Tarvittaessa rajahakua, aineistotyyppi, kirja, e-kirja. E-kirjan tiedoista löydät linkin. Kirjaudu Samkin käyttäjätunnuksilla. e-kirja avautuu luettavaksi tai löydät ohjeet, miten saat e-kirjan käyttöösi. Suurinta osa e-kirjoista voi lukea suoraan selaimessa. Osa e-kirjoista vaatii lukuohjelman tai sovelluksen asentamisen. Jos haluat listan kaikista Xamkin e-kirjoista valitse kaakkurissa Sela e-kirjoja linkki. Lisätietoa e-kirjoista ja lukuohjelmien asennusohjeet löydät e-aineisto-oppaasta.